Voit järjestää hakutulokset uusimmasta alkaen valitsemalla yläreunan Järjestä valikosta Vuosi, Uusin ensin. Klikkaa haluamasi teoksen ja painoksen nimeä. Kurssikirjat löytyvät kirjaston ensimmäisestä kerroksesta. Kurssikirjojen sijaintitunnus on K. Kurssikirjojen lyhytlainakappaleet ovat myös ensimmäisessä kerroksessa. Lyhytlainakappaleiden sijainti on K.y. Sijaintitunnuksen jälkeen näet pääsanan, jonka mukaan kirja on aakkostettu hyllyyn. Jos kurssikirjan kaikki kappaleet ovat lainassa, voit tehdä siihen varauksen Finnan kautta.